Fosta soia lui Dragnea, solicitare exploziv c 3 Bombonica Prodana a cerut să înceteze procesul penal în cazul său. Care este motivația? Bombonica Prodana a cerut ce în alta curte, prin intermediul avocatului său, să se înceteze procesul penal în cazul său pentru ce a achitat prejudiciul de 110.000 lei. Nu realitatea TV. Asta înseamnă ce fosta soie a lui Liviu Dragnea mi-a o parte din vin. Bonica Prodana a fost trimis în judecat în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția Generală de Asistent Social Sublinierei Protecția Copilului, Gaspc, Teleorman. Fosta lui Liviu Dragnea Bombonica Prodana este acuzat de abuz în serviciu, alturi de fost subliniere T-subliniere fi din Direcția Generală de Asistent Social, subliniere I Protecția Copilului Teleorman. Ea a fost pus sub acuzare pentru ce? În perioadele 3 martie, 1 august 2008, subliniere I3 iulie 2009,